أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا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 وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه, بين المرء وزوجه وما هم بظن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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه {ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين إن هذا إلا سحر مبين لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر، إن هذا إلا سحر مبين، إن هذا إلا سحر مبين لقال الذين كفروا، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَىٰ لا اقول على الله الا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فارسل معي بني اسرائيل فارسل معي بني اسرائيل قال ان كنت جئت باية فاتئ بها فاتئ بها ان كنت من الصادقين فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ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 يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا وأرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر يأتوك بكل ساحر عليم بكل ساحر عليم يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون وجاء السحره وجاء السحره فرعون وجاء السحره فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين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 قال ألقوا قال ألقوا قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم، وجاءوا بسحر عظيم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 وألقي السحرة ساجدين، وألقي السحرة ساجدين، وألقي السحرة ساجدين، وألقي السحرة ساجدين، وألقي السحرة ساجدين، وألقي السحرة ساجدين، فأولبو هنالك وأن قلبو صاغرين. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها لتسحرنا بها, لتسحرنا بها لتسحرنا بها لتسحرنا بها لتسحرنا بها وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاءهم الحق من عندنا فلما جاءهم الحق من عندنا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ الْحَقِّ مِنْ عِندِنَا مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا أسحر هذا ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون ولا يفلح الساحرون أسحر هذا ولا يفلح الساحرون أسحر هذا ولا يفلح الساحرون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 وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، بكل ساحر عليم، بكل ساحر عليم، وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، بكل ساحر عليم، فلما جاء السحرة فلما جاء السحرة قال لهم موسى قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم بالسحر، <سألت> ما جئتم بالسحر، <injusti> ما جئتم بالسحر، ما جئتم بالسحر، ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله، <بقى> الله <Millennium سألت> <VIP OUT> إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله ان الله سيبطله ان الله سيبطله ما جئتم بالسحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله السحر ان الله سيبطله إن الله سيبطله, ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلمات ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا لقالوا إنما سكرت أبصارنا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون بل نحن قوم مسحورون بل نحن قوم مسحورون بل, نحن قوم مسحورون بل, نحن قوم مسحورون بل نحن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 رجلا مسحورا إلا رجلا مسحورا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أجيتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله بسحر مثله فلنأتينك بسحر مثله فلنأتينك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا موعدا لا نحلفه نحن ولا أنت قال موعدكم يوم الزينه موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده فجمع كيده ثم أتى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله لا تفتروا على الله كذبا ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فَيُصِحَّتَكُمْ بعذاب، وقد خاب من افترى، فتنازعوا امرهم بينهم، فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران، إن هذان لساحران، إن هذان لساحران، إن هذان لساحران. يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما، ويذهبا بطريقتكم المثلى. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، ثم أتوا صفا.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 قال بل ألقوا فإذا حبارهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى يخيل إليه من سحرهم, من سحرهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسي خيفة موسى قلنا لا تخف قلنا لا تخف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 كيد ساحر انما صنعوا كيد ساحر انما صنعوا كيد ساحر انما صنعوا كيد ساحر انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، فألقي السحرة سجدا، فألقي السحرة سجدا، قالوا آمنا، قالوا آمنا. آمنا برب هارون وموسى قالوا آمنا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر إنه لكبيركم الذي علمكم السحر إنه لكبيركم الذي علمكم السحر إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطع عن أيديكم وأرجلكم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 لن نؤثرك على ما جاءنا، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا والذي فطرنا فاقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا. آمنا بربنا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر وما أكرهتنا عليه من السحر إنا أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، ليغفر لنا خطايانا، وما أكرهتنا عليه من السحر، وما أكرهتنا عليه من السحر، من السحر، من السحر،, من السحر وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون فأنا تسحرون فأنا تسحرون سيقولون لله قل فأنا تسحرون فَأَنَّا تُسْحَرُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونَ أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا إلا رجلا مسحورا إلا رجلا مسحورا وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا إلا رجلا مسحورا مسحوره مسحوره مسحوره وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا إلا رجلا مسحورا إلا رجلا مسحورا إلا رجلا مسحورا إلا رجلا مسحورا وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال للملأ حوله إن هذا لساحر إن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 يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره بسحره بسحره يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره يريد ان يخرجكم من ارضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين وابعث في المدائن إن حاشرين يأتوك بكل <سؤال> سحار يأتوك بكل سحار عليم بكل سحار عليم بكل سحار عليم يأتوك بكل سحار عليم بكل سحار عليم يأتوك بكل سحار عليم فَجمعَ السَّحر فَجمِعَ السَّحرَ فَجمعَ السَّحرَة, السحرة, السحرة لمِمقاات يَومْ مَِّعَلوم فجمِعَ السَّحرَةُ لمقاات يوم مَِّعَلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين فلما جاء السحرة فلما جاء السحرة فلما جاء السحرة قالوا لفرعون قالوا لفرعون قالوا لفرعون أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم ل... وإنكم إذا لمن المقربين، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين، قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون، ألقوا ما أنتم ملقون، فألقوا حبالهم وعصيهم فألقوا حبالهم فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون تلقف ما يأفكون تلقف ما يأفكون فألقي السحرة فألقي السحرة ساجدين <سؤال> فألقي السحرة ساجدين، <سؤال> فألقي السحرة ساجدين، <سؤال> فألقي السحرة ساجدين، فألقي <سؤال> السحرة ساجدين، فألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر انه لكبيركم الذي علمكم السحر انه لكبيركم الذي علمكم السحر انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لو ايديكم و رجونكم من خلاف لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين قالوا لا ضير اننا ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا إنما أنت, إنما أنت من المسحرين، إنما أنت من المسحرين، إنما أنت من المسحرين، إنما أنت من المسحرين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، فلما جاء أتوم آياتنا مبصرة قالوا قالوا هذا سحر قالوا هذا سحر فلما جاءتهم آياتنا مبصرة فلما جاء آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر, هذا, سحر هذا سحر مبين هذا سحر مبين هذا سحر مبين هذا سحر مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاءهم موسى فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، بآياتنا بينات قالوا ما هذا، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، ما هذا إلا سحر مفترى، قالوا ما هذا ؟ إلا سحر إلا سحر إلا سحر إلا سحر قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاءهم الحق من عندنا من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا قالوا سحران قالوا سحران سحران تظاهرا سحران تظاهرا قالوا سحران تظاهرا وقالوا بان بكل كافرون قالوا سحران تظاهرا وقالوا انا بكل كافرون قالوا سحران سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين إن هذا إلا سحر مبين إلا سحر مبين وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر هذا ساحر كذاب، هذا ساحر كذاب، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، ساحر كذاب، ساحر كذاب, ساحر كذاب، وقال الكافرون هذا ساحر، هذا ساحر كذاب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ارسلنا موسى ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان إلى فرعون وهامان وقارون وقارون فقالوا ساحر كذاب فقالوا ساحر كذاب أعوذ بالله من الشيطان الرجم ولم جاءهم الحق قالوا قالوا هذا سحر قالوا هذا سحر قالوا هذا سحر ولم جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون قالوا هذا سحر قالوا هذا سحر وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقَالُوا يَا ايها الساحر وقالوا يا ايها الساحر يا ايها الساحر وقالوا يا ايها الساحر يا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لا مهتدون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا, قال الذين كفروا للحق لما جاءهم, لما جاءهم هذا سحر مبين قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر هذا سحر مبين هذا سحر مبين هذا سحر مبين هذا سحر مبين هذا سحر مبين, هذا سحر مبين, هذا سحر مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي موسى إذ أرسلناه, إلى فرعون إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر وقال ساحر أو, ساحر, أو ساحر أو مجنون ساحر أو مجنون ساحر أو مجنون ساحر أو مجنون ساحر أو مجنون فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كَذَلِكَ ما الَّذِينَ مِنْ قَبْرِهِمْ كَذَلِكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر الا قالوا ساحر الا قالوا ساحر او مجنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أفسحر هذا أفسحر هذا أفسحر هذا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، أفسحر هذا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، أفسحر هذا أفسحر هذا أفسحر هذا أفسحر هذا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون يوم يدعون إلى نار جهنم دعى، يوم يدعون إلى نار جهنم دعى هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون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 مستمر ويقولوا سحر مستمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاءهم بالبينات فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين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 ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَر إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَر فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَر إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَر إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم {وإذ فرقنا بكم البحر وإذ فرقنا وإذ فرقنا وإذ فرقنا بكم البحر وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون} أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان وإذ آتينا موسى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان والفرقان آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون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 وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان وأنزل الفرقان وأنزل الفرقان وأنزل الفرقان وأنزل الفرقان, وأنزل الفرقان, وأنزل الفرقان, وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أوتوا نصبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم فَرِيقٌ مِنْهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ فَرِيقٌ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَإِنَّ إن منهم لفريقا وإن منهم لفريقا لفريقا وإن منهم لفريقا منهم لفريقا وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا يا يا <سؤال> أيها الذين آمنوا إن إيه تطيعوا فريقا إن إيه تطيعوا فريقا فريقا إن إيه تطيعوا فريقا إن إيه تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إن إيه تطيعوا فريقا يا أيها الذين آمنوا ان تطيع فريقا ان تطيع فريقا من الذين اوتوا الكتاب ان تطيع فريقا فريقا من الذين اوتوا الكتاب ان تطيع فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم يردوكم بعد ايمانكم كافرين يردوكم بعد إيمانكم كافرين إن إي تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا, ولا تفرقوا, ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم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 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا تفرقوا واختلفوا تفرقوا واختلفوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وإن يتفرقا يتفرقا يتفرقا وإن يتفرقا يغن الله يغن الله كلا من سعته، وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته، وَأَيَّتَفَرَّقَ يغن الله كلا من سعته، وكان الله واسعا حكيما، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا. ويريدون ان يفرقوا ان يفرقوا ويريدون ان يفرقوا ان يفرقوا ويريدون ان يفرقوا ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي قال رب إني إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافرق بيننا فافرق بيننا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافرق بيننا فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فرقوا دينهم، إن الذين فرقوا دينهم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. ينبئهم بما كانوا يفعلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ويحلفون بالله إنهم لمنكم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون قوم يفرقون يفرقون يفرقون قوم يفرقون ولكنهم قوم يفرقون ولكنهم قوم يفرقون قوم يفرقون قوم يفرقون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ رب <تحارب> الله ورسوله من قبل ولا ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون والله يشهد انهم لكاذبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا صاحبي السجن أَربَاب متفرقون أعرباب متفرقون أأرباب متفرقون أأرباب متفرقون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة من أبواب متفرقة وادخلوا من أبواب من أبواب متفرقة وادخلوا من أبواب متفرقة، وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم اذا فريق منكم ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم اذا فريق منكم بربهم يشركون اذا فريق اذا فريق اذا إذا فريق منكم بربهم يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقرانا فرقناه وقرانا فرقناه وقرانا فرقناه وقرانا فرقناه وقرانا فرقناه وقرانا فرقناه فرقناه لتقوى قرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال هذا فراق بيني وبينك هذا فراق هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك قال هذا فراق بيني وبينك قال هذا فراق هذا فراق بيني وبينك، قال هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، فراق بيني وبينك، قال هذا فراق بيني وبينك، سأُنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل فرقت بين بني إسرائيل إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي إني خشيت أن تقول فرقت إني خشيت أن تقول فرقت فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا إلى ثمود ولقد أرسلنا <تصفيق> إلى ثمود أخاهم صالحا أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان فإذا هم فريقان يختصمون فريقان يختصمون فريقان يختصمون فريقان يختصمون فريقان يختصمون فريقان يختصمون, فريقان يختصمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون يتفرقون ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون يتفرقون يتفرقون يتفرقون ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون يومئذ يتفرقون ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الذين فرقوا دينهم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا وَلَا تَتَفَرَّقُوا وَلَا تَتَفَرَّقُوا وَلَا تَتَفَرَّقُوا وَلَا تَتَفَرَّقُوا أَن أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ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 وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِن بعدهم لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٌ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق، فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمراً من عندنا إن انا كنا مرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أو فارقوهن, أو فارقوهن, بمعروف, أو فارقوهن, بمعروف, أو فارقوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف فأمسكوهن بمعروف فامسكوهن بمعروف او فارقوهن او فارقوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم واقيموا الشهاده لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر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 ومن يتوكل على, على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وظن أنه الفراق، وظن أنه الفراق، وظن أنه الفراق، وظن أنه الفراق، أنه الفراق، وظن أنه الفراق، وظن أنه الفراق، وظن أنه الفراق. والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق الى ربك يوم المساق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فالفارقات فرقا فالفارقات فرقا, فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِع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 بسم الله الرحمن الرحيم وما تفرق الذين اوتوا الكتاب وما تفرق الذين اوتوا الكتاب وما تفرق الذين اوتوا الكتاب وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما الا من بعد ما جاءتهم البينه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 قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. اعيذكم بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. اعيذكم بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. أعيذكم بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامه من كل عين لامة اللهم أبطل كل سحر اللهم أبطل كل سحر بقدرتك اللهم كما نزل بإذنك فأبطله برحمتك اللهم أبطل كل الأسحار اللهم أبطل كل سحر يفرق اللهم أبطل سحر التفريق اللهم أبطل سحر تفريق الأزواج اللهم أبطل سحر التفريق والنفور اللهم ابطل سحر التفريق والنفور والكراهيه اللهم ابطل كل سحر قديم للتفريق صنعوه اللهم ابطل كل سحر كبير للتفريق صنعوه اللهم ابطل سحر التفريق اللهم ابطل سحر تفريق الازواج اللهم ابطل سحر البغضاء والشحناء اللهم أبطل كل سحر كبير قديم قوي خفي، اللهم أبطل كل سحر، اللهم أبطل كل الأسحار والعقد، اللهم أبطل كل الأسحار والعقد آذت الروح والجسد، اللهم أبطلها بقدرتك يا واحد يا أحد، فأنت الفرض الصمد، اللهم أبطلها بقدرتك اللهم ابطل كل سحر قديم اللهم ابطل كل سحر قديم اللهم ابطل كل سحر قديم للتفريق صنعوه اللهم ابطل سحر التفريق والطلاق اللهم ابطل سحر التفريق والطلاق والكراهيه اللهم أبطل كل سحر بقدرتك، اللهم أبطل كل سحر أينما كان وكيفما كان، اللهم أنزل رحمة من رحمات من رحماتك على كل سحر فيُبطل، على كل سحر فيُحرق، وعلى كل خادم سحر فيُصعق، اللهم أنزل رحمة من رحماتك وشفاء من عندك اللهم أنت الشافي وباسمك الشافي اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا اللهم أنزل شفاء من عندك اللهم أنزل شفاء من عندك ورحمة من رحماتك أنت كتبت على نفسك الرحمة أنت كتبت على نفسك الرحمة وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك باسمك الرحمن وباسمك الرحيم أن تنزل شفاء من عندك على كل سحر فيبطل، على كل سحر فيبطل، على كل سحر فيحرق، على كل خادم سحر فيحرق ويصعق، اللهم اقلب السحر على من سحر، اللهم اقلب السحر على من سحر، والعقد على من عقد، والحسد على من حسد، والعين على من نظر، اللهم اخرج كل حسد من الاجساد، اللهم ابطل كل حسد تسبب في السحر والعقد، اللهم ابطل كل سحر تسبب تم بحسد وغيظ وحقد وكرهية اللهم كل الأسحار اللهم أنزل الشفاء اللهم حقق الرجاء اللهم أنزل شفاءك اللهم أنزل شفاءك وأنزل رحمتك اللهم اشف انت الشافي اللهم اشف باسمك الشافي اللهم أنت أرحم الراحمين أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت على كل شيء قدير لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء تعلم ما تحت الارض وما فوقها وما فوق ما فوق الماء وما في عمق البحار وما في اعماق البحار وما تحمله الانهار وما تجري به الانهار وما في قعر الابار. اللهم ابطل كل الاسحار بقدرتك اسحارا فرقت اسحارا شتتت اللهم ابطل اسحارا شتتت اللهم ابطل كل سحر تشكل على وجه الزوج والزوجه اللهم ابطل كل كل سحر تشكل على وجه الزوج والزوجة اللهم أبتل كل سحنا كل ما نظر الزوج إليها كل ما نظر الزوج إليها كل ما نظر الزوج إليها مارضة اللهم أبطل كل سحر كل ما نظر الزوج إلى زوجته مرض اللهم أبطل كل سحر كل ما نظرت الزوجة إلى زوجها مرضت اللهم أبطل كل سحر كبير اللهم أبطل كل سحر كبير فأنت على كل شيء قدير فأنت على كل شيء قدير لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء اللهم إنا نرجوك ونسألك ونتوسل إليك ونرجوك اللهم إنا نتوسل إليك بك فأنت ربنا و خالقنا، اللهم أنت أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، اللهم أنزل رحمة من رحماتك على كل الأسحار، على كل الأسحار وعلى كل العقد فتبطل، اللهم أنت تعلم مكانها ومن صنعها ومن يحرسها، اللهم أبطل كل سحر وعقدة، اللهم أبطل كل العقد، اللهم أبطل كل عقدة عقدت على قلب الزوج والزوجة، اللهم أبطل كل عقدة عقدت على قلب الزوج والزوجة زوجة اللهم ابطل كل عقدة عقدت على قلب الزوج والزوجه، اللهم ابطل عقدهما، اللهم ابطل عقدهما، اللهم ابطل عقدهما، اللهم ابطل عقدهما، واخسأ شيطانهما، اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاءً لا يغادر سقما.